No, naše střední škola má čtyři roky, já jsem teďka dostudovala třeťák a je to teda do prváku nastupujeme, když je nám 15 a většinou maturujeme tak v 18-19. a teďka je ten čtvrťák, takže teď mě čeká poslední rok na té střední škole. No maturitní zkoušku a pak budu dělat přijímačky na vysokou školu, no. anebo na nástav studium. Ano. Tak. Dobře. Teď jsem v pátém ročníku, což je ten poslední, takže bych vlastně teď měl skončit na věře. A jsem v pátém ročníku, takže budu dokončovat magisterský studium, respektive inženýrský studium, protože ekonomie v Praze, nebo v Čechách, je považovaná za inženýrský studium a ne magisterský. V současné době jsem v pátém ročníku. V V pátém. To je druhý, druhý, druhý rok magisterského studia. Studoval jsem vlastně, tři roky bakalářský studium a teď jsem vlastně, jakoby v druhém ročníku magisterského studia. V jsou ročníky, ano V gymnáziu jsou ročníky a e, jsou tam dvě možnosti. Buď e, můžeš jít na gymnázium z páté třídy základní školy, to znamená, že chodíš na gymnázium potom 8 let, a nebo můžeš jít na gymnázium z deváté třídy, takže tam chodíš čtyři roky. A já jsem šel právě z té deváté třídy, a příští rok, to znamená po prázdninách v září, mě čeká čtvrtý ročník, který je uzavřen maturitou.